مساء الخير معاكم احمد حسني احنا بنعمل فيديو شرح كلمات اجنيه الدوره الجاي الويكس بفتنا عشر المظابيط يا سمك شعره يا مظابيط أول بار بيتكلم على إن جروب ويجز بيقعد بس مع الناس الصح ما بيقعدش مع أي حد كسر ولا مش مظبوط وبيهين محمد رمضان بيقول له إن أنت مجرد سمك شعرة يعني تعتبر ما تذكرش ولا أي حاجة كمان إن أنت مجرد لمبة أنت مش نجم ومش كوكب ومش الناس الجامدة اللامعة في في المجتمع أنت ولا أي حاجة أنت مجرد لمبة مش أكتر طباع بسعر المقاطيع لو أنت بابا طب هنا ويز بيتكلم عن الفانز بتوع محمد رمضان بيقول انت حاجه رخيصه جدا عددكم كبير جدا وكالعاده زي العامه اللي موجودين العدد الكبير مش الناس اللي فاهمه لو انت بابا طب انا مين هنا بيشير لاغنيه محمد رمضان بابا اللي هنشوفها هنا دلوقتي بيقول له لو انت بابا طب انا مين لو انت بتقول على نفسك بابا انا بقى ايه بالنسبه لك؟ مش نفس النوم ما نتسويهش يا لحمانيه ما تستناش هنا ويجز بيقول انا وانت بنغني حاجات غير بعض خالص انت عمرك ما هتعرف توصل زيي احنا مش نفس اللون خالص ولا هتعرف تغني اللون بتاعي ما نتساويش خالص بين ان انت بتغني حاجه شبه اللي انا بقولها انا اعلى منك بكتير يا لحمه نيه ما تستويش هنا بيقول لمحمد رمضان انت في الاخر هتفضل لحمه نيه طريه جدا عمرك ما هتوصل للنضج ان انت تعرف تكتب كلمات وتغني زي ما انا بغني كويجز هنا ويجز بيتكلم على ان انا عملت نسكويك ليك يا حبيبي، بيهين رمضان وبيكلموا على انه طفل صغير وان هو عمل له نسكويك بتاعه، كده بيقول له انا صدري واسع واحتويك، بيكلموا على ان هو باباه او ان هو حد كبير في العيله هو بيحتويه، على حبيبي كده في حضني. الشغل شغل الحق السنة هنا ويجز جاي يتكلم ان ده شغل يا رمضان، ده مش حاجه ثانيه، uh, nothing personal بيرسونال، اتس اول وطريقه اخذ الحق بقى دي صنعه، فانا هاخد حقي بالطريقه دي. العين تل... بالعين ودية هنا ويجز بيقول لمحمد رمضان انا ما ببداش مهاجمه اي حد العين بالعين اي حاجه هتهاجمني فيها انا هرد عليك العين بالعين وديتك طلقه اغنيه واحده بس مني شمال افارقه الحركه بركه ويجز هنا بيتكلم على موضوع شمال أفريقيا دوت ويجز لسه عامل اغنيه جديده فيتشرينج مع رابر جزائري وبيتكلم على ان الحركه بركه ان المجهود اللي هو بيعمله او عدد الاغاني اللي هو بينزلها بي بي والمجهود فيها هو ده السبب ان هو واصل النهارده مش حاجه ثانيه <تصفيق> معروف عن حب محمد رمضان للعربيات محمد رمضان كل شوية بنشوفه طالع على الانستجرام وعلى يوتيوب كل شوية عمال يعرض عربيته الجديدة ليه واحنا عارفين برضو ان العربيات القديمة لما بتدوس بتديها بان نبت تكركر منك هنا ويجز بيقول ان انت كأنك عربية قديمة كل ما هتدي في وشك كده واحدة دوس عليك هتكركر منك <تصفيق> مش انت اخرك يا محمد رمضان ويجز بيقوله الشغل اللي بتعمله في التمثيليات والافلام شغل الاكشن اللي بتعمله اخره يتعمل في تمثيليات وافلام تيجي تعمله في الحقيقه مش هتعرف تعمله <تصفيق> هنا ويجز بيتكلم على ان انتوا مجرد حاجات على أنتكات لكن مش حاجات حقيقيه انتوا فيك انتوا على في الرفوف بس والناحيه الثانيه بقى بيتكلم ويجز على نفسه بيقولوا ان هو نص تراب نص الاغاني اللي هو بيعملها او نص الفن اللي هو بيعمله والنص الثاني ان هو واد بورم ومخلص ويعرف يتعامل وبيتكلم هنا على منطقته في اسكندريه اللي هو برده وردين انا سني صغير عمري الطفوله جافه عليك اتغير هنا ويجز بيتكلم ان هو سنه صغير مقارنه برمضان احنا بنتكلم واحد مواليد 98 ورمضان 31 سنه 88 فرق 10 سنين يعني 21 و31 سنه تقريبا فيعتبر الفرق كبير الطفوله جافه عليك اتغير ويجز هنا يعني بيتكلم على ان طفولته كانت قاسيه وان هو عنده وش ثاني يقدر يتغير او يقدر يبين لرمضان الوش الجامد انا على الحفة ورسي متحير اتعودني ودني هنا وجزي بيتكلم ان هو دايما على حافه، دايما رأيه ممكن يتغير، هو دايما رأيه مش ثابت وراسه دايما مختلف محتار ما بين الافكار الجديده الجديده والكتيره اللي عنده. وجزي بيتكلم ان هو قاطع ودانه يعني ما بيسمعش كلام حد ومش بس كده ان هو ده مخلي الناس متضايقه منه. اه يا يا هنا بيتكلم عن اغنيه محمد رمضان رايحين نسهر. آه بيقول اه غزلت يا يا سهرانة بيقول على محمد رمضان بيوجه له الكلام بيقول له انا مش صيدتي السكرانات رمضان طالع في الكليب طبعا بمشاهد فيها خمور وسكر كتير بيقول لك انا ما آه حد زيك انا لازم يبقى حد فايق زي زيك عشان اتكلم عليك انا مصرف على الصاله ويجزي بيتكلم ان هو معاه بنك من الحصلات ان هو بنى نفسه بنفسه ان هو مطلعش لقى نفسه في المكان اللي هو فيها وقعوبه نايكي وغدرات ان هو عنده رد فعل مباغت جدا هو بيلبس مشهورين دايما السنيكرز النايكي ان هو بيقدر يراوغ بيها بسهولة او يقدر يكون دي ردة فعل مش متوقعة من الخصم اللي قدامه طلع <تصفيق> الشيط طلع الغبيه العب بالغزالة العب بال700 هنا بيقول رمضان انا ذكي هعرف اطلع لاينات ذكيه وحاجات ما تعرفش ترد عليها انت بترد عليا بحاجات غبيه جدا والناس بتحبها لمجرد ان هي حاجه عامه العب بالغزالة العب بال700 الغزالة هو نوع آه مطوه آه معروفه وبيقول لك انا بلعب بالغزالة العب 700 هنا ليها تفسيرين آه في ناس بتقول ألعب بالـ 700 إن أنا أقدر أجري قدامي آه جيش حتى لو من 700 بني آدم قدامي وده التفسير أنا ما مرجحوش رجحوش التفسير اللي رجحه أكتر هو نوع سلاح آه اسمه 700 نوع مسدس من غير ما اتمرن يابا أول جمهورية خمسة وردية أنجية وخمسة جاي من غير ما اتمرن يابا أول جمهورية هو من غير ما يتمرن هو وبيتكلم إن هو لو جاب خمسة بس من منطقته وخمسة من منطقة تانية ده كفيل إن هو يقوم بمحمد رمضاني هنا لاين واضح جدا ويجز بيقول أحب حي كل صحابي اللي هما الجهات الخطرة اللي معايا على طول واضرب لهم مش تحي كنوع من أنواع التحية زي اللي بيحصل في الأفراح في الأماكن الشعبية أو كده ان هو يضرب نار حي في الهواء هنا بيتكلم ان يأكل معانا بطل ان احنا بس اللي هيقعد معانا يأكل على دايرتنا او مع صحابنا هو بطل وبنجوع اللبط اللبط او اي حد لبط انا مش عايز اقعد معاه او مش عايز اتكلم معاه. في الشنطه تيرا دي عطاره اما اللاين الثاني فبيتكلم فيه ويجز ان في الشنطه تيرا انا في الشنطه معايا فلوس كتير جدا وايدي عطاره وحاطط ايدي على طرط العربيه وسايق العبط يعني مش مش هاممني حد ولا مهتم من مين بيقول <تصفيق> من كله انا ضارب انا بيتكلم ان لو قلبك جابك ان انت تتحداني او ان انت تخش معايا في بيف يعني فدورك جاي فانت كده كده هتنتهي بس دور يعني جاي ضرب من كله انا ضارب حي انا ضرب من كله دماغي ضربه انا طايق كل حاجه ضربه في حياتي وانا ضارب حي وهنا في وورد بلاي ان انا مش بس ضارب دماغي ضربه لا ده انا هضربك انت شخصيا برصاص حي شايف سحابه حي. شايف سحابة أنا مغيم، هنا بيتكلم ويجز على إن هو حاجة معتمة هو مش متشاف إيه اللي جواها، وبيتشاف من بعيد وهو مغيم، فأنت مش عارف إيه اللي في حاجة جاية عليك كنت مش فاهمها. بيتكلم في النص ثاني زي التصوف، آه الله حي، وهنا بيتكلم أكتر على النوع اللي هو بيغنيه هنا، الجزء الشعبي على الأساس آجي على الحديدة آجي من على الاساس اجي مشيد يعني لو هنتكلم على الاساس والبنى انا هشيد لك كل ده على الحديده اجي ليل هنا وجز بيقول ان لو على الغنى الحديده اللي هي المايك او الميكروفون او كنايه عن الغنى لو على الحديده انا هفضل اغني طول الليل على العيال تيجي ميم وبعد ما انا اجي شيلك في وشك تقوم انت جاري على العيال مميل عليهم عشان يردوا بدل ما انت مش عارف ترد فارس مافيا <تصفيق> هنا بيقول يعني ان هو وريث كافكا هنا او هو وريث الكاتب كافكا وقعد مافيا ان هو قائد الحقيقي لاي مافيا وهنا بيرمي على اغنيه محمد رمضان مافيا في جزء ثاني اللي هو مين كافكا اصلا كافكا هو فرانس كافكا فرانس كافكا هو عباره عن كاتب تشيكي كان بيكتب بالالماني آه بيتكلم دايما على الادب الكابوسي او الحاجه السيئه هنا اعتقد ان ويجز بيشير ان هو دايما هيبقى كتابته واقعيه مؤلمه سوده وخصوصا على اعدائه يعني بس انا عندي سؤال مهم او عندي تحير حقيقي هو ليه ويجز جاب سيرته او ليه الاستشهاد بيه ومش اول مره يعني آه مع ان هو معروف ان هو كاتب يهودي يعني آه دي نقطه يا ريت نعرفها. ادفنها في وشه في عينه الطافيه. وهنا وجزي بيتكلم ان هو يدفن السيجاره بتاعته في وش محمد رمضان في عينه اللي ما بيعيطش منها. ااا في فيطفي السيجاره او يحط طفيته في عينه الطافيه. البطن شبعانيه صافيه. البطن شبعانيه صافيه. هنا وجزي بيرد على محمد رمضان بنفس الكلمات اللي محمد رمضان بيقولها في اغانيه ان هي صافيه موجوده في مافيا مافيا مافيا. مافيا. بيرد عليه بنفس الكلام اللي بيقوله محمد رمضان في أغانية بس بيرد بيه عن نفسه بيقول لك أنا البطن شاب عني يا صافي أنا نيتي صافيه أنا كنتش عايز أرد عليك إلا لما أنت بدأت تتكلم عني وبدأت تسرق مني فكرة الإعلان بتاع ستين العين مليانة زهد راضية العين مليانة زهده راضية بيكمل كلام عن نفسه بيقول أنا عيني مليانة زهد راضية مش زيك يا محمد رمضان <تصفيق> ويجز بيتكلم على ان الغيره عمياهم خلاص والزمن مر عليهم هم مش مش حاسين بحاجه ولا مركزين باي شيء آه لان هم معنيين بغيرتهم من الناس. سنين كتير ولا هنا بيتكلم ويجز على ان في سنين كتير هم بيلوكوا فيها بس حالهم ولا يسر هم ما بياخدوش اي بروجرس ولا بيتحسنوا هم بقى قاعدين بيتكلموا بقى سنين كتير. على قفاك اللوجو باسمك ولا يغر إشارة واضحة جدا لإعلان ستنج اللي بي فيه أقويل كبيرة أن محمد رمضان هو اللي سرق فكرة الإعلان من ويجز. آه لو رجعنا للمشهد اللي هنشوفه دلوقتي هتلاقي اللوجو موجود على ظهر محمد رمضان طبعا هي آه إهانة وتقليل من محمد رمضان على أفاك اللوجو نفذ ما تأمر شم تدخل وما بتسر هنا هو بيتكلم عن محمد رمضان بيقول ان هو اداة في ايد الناس هم ما وبيطلع افكار من دماغه هو يطلع يقول اللي بيتقلف مش الكلام اللي هو في دماغه هو عايز يقوله للناس وانت بتغل وبتتنرفز بس في الاخر ما بتعملش حاجة <تصفيق> هنا بيتكلم على ان محمد رمضان في الاغلب رياكشناته بتكون سريعه ما بيكونش حاسبها كويس آه وبيتكلم على ان مخه جسم مخ محمد رمضان مش هيطلع له افكار كويسه فما تحاولش تعصر فيها لانه مش هتطلع لك حاجه اعتقد ان هنا ويجز بيرمي على ان محمد رمضان ما بيكتبش حتى كلمات اغانيه ولا بيشارك في الـ الـ الميديا بتاعتها ذات نفسها او في الليركس ذات نفسها هو اكتر منه بيبرفور بس اللي بيتقال عليه